Nepiju vůbec pivo, což je na Čecha dost zvláštní, ale pivo si dám rád s limonádou, což je taková německá specialita, tady se tomu říká rádler. Piju víno a řekl bych, že někdy, čas, někdy ho vypiju víc, než bych měl. Aha. Máte radši červené, nebo bílé, nebo růžové? Mám rád hlavně bílá a růžová vína. Záleží k jakému jídlu a k jaké příležitosti. Někdy mám raději víno, když je teplo a ke knedlíkům a křízko je lepší pivo. Víno raději než pivo, protože Morava, díky tomu, že jsem moravák, je známá pro víno. A pivo, je to cesta, jak se můžu opít, ale z piva jsem jako rychle opilý, nevím proč, ale z vína napakne. ne, víno je takové jako degustační, lehké a k jídlu, takže víno preferují před pivem.